عرائس القصية النسيم مهد وملتقى الأجناس عشقها الكاتب والراوي الأشياء جون جيني نجل البحر قصيدة المهدات بوتسيلو قرأ الحنين ملاذا أخيرا فيه تسترح الذكريات شكري اقتسم شكري اقتسم خبزه الحافي مبلل بعرق الميناء حشد من, من النوارس سرب يحرس قطعه مسرحيه قبعه كنفاوي خشبه خافت الصوت والاناره حميمه الشوق والولع علي عرائش مدينه عتيقه جميله بتنوعها حريصه على ماضيها عروسه ممتنعه رونق وحياه جادلة الفينيقيين والرومان عبق التاريخ والانسان بحر برواسيه ونهر لوكوس ونهر لوكوس يبغيان شوارع يتفسح فيها العرفان قلعه معلمه وزرقشه الجهويه لغه وانسياب جندي حاضر جندي حاضر بخودته محارب الجهل مهادن العلم للمدينة حب والتنان على يا علائش في سلام وللسلام